Шість навчальних закладів Західної України, у їх числі два городоцької громади, брали участь у шведсько-українському проєкті «Шкільні сади перемоги» та отримали за це подарунки. В тем лабораторії розповідає координатор освітнього компоненту проєкту Олег Фасоля. За рахунок платників податків Швеція на 30 тисяч євро придбала навчальне обладнання для шести навчальних закладів, по два у Хмельницькій, Тернопільській та Львівській областях. Вони постачалися із-за кордону, безпосередньо із виробників, отак комп... Комплекс для Кабінету біології, хімії, він буде слугувати, і це дуже круто. Сертифікат на обладнання для Кабінету біології отримали в Лісоводському ліцеї. Вчителька біології Тетяна Ющишина викладає нові колби, пробірки, реактиви, метеостанцію для дослідження екосистеми. Показує мікроскоп, зображення з якого передається на інтерактивну панель та каже, стем-лабораторія дає величезні можливості. У нас не було такого обладнання, наші діти інтерактивно вони розвинені. То такі засоби допомагають нам як вчителям у викладанні, а відповідно для учнів, для кращого засвоєння знань, то це дуже добре. Я думаю, зараз буде набагато цікавіше це все. Учениця каже, обладнання ліцеїсти і вчителі заробили своєю працею на шкільних грядках. Ми живемо у селі і знаємо, як це все робити. Ми сяпали, садили все, обробляли все, знімали відео, як ми це все робимо. Проєкт «Шкільні сади перемоги» розпочався в травні і тривав до збору урожаю городини, каже заступниця директора ліцею Галина Івашко. За її словами, діти посадили яблуневий сад на 103 дерева та вирощували овочі на 2,5 сотка городу, з яких зібрали 46 кг цибулі, 50 кг капусти, центр моркви та 8 кг перцю. Морква і цибуля пішли у шкільну їдальню для харчування дітей. Капусту наквасили і передали для Збройних сил України. Урожай вирощували, каже, не без переживань. Ділянку залили все водою, ми страшенно переживали, що весь урожай пропав, трошки пострадав перець, але, слава богу, урожай зібрали непоганий. На грядках разом із лісоводськими учнями працювали діти-переселенці, які мешкали в приміщенні ліцею, каже директорка Оксана Михайлова. За її словами, від початку березня майже до кінця літа в навчальному закладі жили близько 300 внутрішньопереміщених осіб. Хотілося прихистити їх. Чотири часа ранку автобус приїжджає з Золочева, а тут літак так летить. То ми ви б бачили реакцію тих діток, бо маленьких діток дуже було багато людей, як вони поналякувалися. Два ліцеї Городоцької громади, Нової Левади та Лісовод отримали подарунки від міської ради на придбання меблів. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник – Новини на Суспільному. Хмельниччина.